Vi skal nå gå igjennom setningsleddet Direkte objekt. Det direkte objektet viser vem handlingen er rettet mot, eller går utover. Per sparker pål. Anne banker teppene. For å finne det direkte objektet, må vi spørre om vem eller hva subjektet utfører handlingen mot. Vem er det Per sparker? Pål. Da er pål det direkte objektet. Vad er det andre banker? Teppene. Da må teppene være det direkte objektet. Det direkte objektet kan bestå av ett eller flere ord. Jeg spiste hovedrøtt og dessert. Jeg spiste en nydelig fiskesuppe. Her finner vi det direkte objektet ved å stille spørsmålet, hva spiste jeg? Hovedrett og dessert. Hva spiste jeg? En nydelig fiskesuppe. Hvis vi er usikre, kan vi flytta objektet först i setningen. Da ser vi vilka ord objektet består av. Hovedrett och dessert spiste jeg. En nylig fiskesuppe spiste jeg. Vi har nå sett på direkte objekt, og hvordan vi kan finna dette.